ધાબા ઉપર એક યુવાન ની લટકતી હાલતમાં લાશ જોવા મળતા લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટ્યા લાશ મળી આવતાની સાથે જ પોલીસ ઘટના સ્થળે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી लाश ने जोता जो के आत्महत्या ए तपास बादज ज खुलासो बीरो रिपोर्ट बनासठा